Oh yeah, mambo vipi Tanzania? Ishu boy, DJ Jake Israa right hapa tunakutana hapa hapa ndio Jake Media live. Lakini very simple in a summary way, ni mchongo mmoja tu ambao pengine unakuhusu wewe, unamhusuh jamaako, na mtu mwingine na yote yule ambayo kwa around Lakini huo mchongo kufahamu na watu wengi tunaopuzie. Unajua kwa nini? Kwa sababu hatutambui kwamba tunapaswa pia kuziombea zile sehemu ambazo sisi tunapata pesa pale. Kwa mfano umeajiriwa let's say kampuni binafsi umeajiriwa serikalini umeajiriwa popote pale una project zako unafanya donation watu wana kuchangia. sasa wale watu wote ambao unakuwezesha wewe kupata kipato unapaswa kabisa kuwaombea na zile sehemu kuziombea au kuweka hata jiti yako kwamba zihikishe zile sehemu zinakuwa na zis corrupt kabisa kwa sababu in the meantime wakati huko pale huko kwenye mazingira yale ndo pale pale ambapo unapategemea kwamba wote ngeneze kipato na kipato kikufai kwa ajili ya mambo mengine. Japo kwa kati mwingine tunajipa encouragement na ujasiri wa kusema kwamba ikishindikana hapa mtaenda taasisi B. Nitaenda taasisi C, C. Lakini zile taasisi nazo zisipokuwa kwa sababu ya watu ambao wako kula hawakuza kuzi, kuziombea na pengine kuziweka jitihada kwamba zikuwe na wewe kiendo utakutana na mchongo ambao hakuna. So, ni kuhakikisha kwamba Unaweka jitihada kwamba hapo lipo paombe pa, umbe, pa kue, kwa sababu pakikuwa na umekuwa umekua. Inawezekana e umekua kifikra, inawezekana umekua kifinancially kwa maana kwamba uh, projects zimekuwa nyingi, Mafanya vitu vingi let's say unaona bwana mshahara itaongezeka And of that. Lakini mara nyingi tunajisaulisha tunasema kwamba kwa sababu niko hapa naweza nkaama nikaenda kwa ajili sehemu nyingine, naweza nkaacha kufanya hiki nikaenda kufanya kitu kingine. Hivyo atakuwa kwa sababu vile ambavyo tunavitegemea future sio vitu ambavyo ni halisia kwamba tuna uhakika vitatokea so we better pray we better make our effort kwenye hizi taasisi tulizopo uwe serikalini unasimamia kitengo fulani hakisha kinakuwa yani kinapanuka zaidi na zaidi uko kwa mtu binafsi shirika la mtu binafsi hakisha pana grow au sio Unafanya donation kutoka mataasisi mengine mbalimbali akisha mbali. yale matasisi yale ambayo unaomba donation na wakutachangia yanakuwa kabisa. Unaona una business yako as a single solo person wherever kama kampuni mnategemea watu waweze kufanya service kwenu wawalipe, kupate pesa. Waombe wale watu wafanikiwe kiuchumi kwa maana kwamba wakifanikiwa kiuchumi wanapata surplus ya kuja kufanya service kwenu and then you get paid, you get money. That's all for today. Issue boy, DJ Jackie Izrahi, right tukutane tena katika platform hizi hizi za Jackie Media Live na vitu vingine vitafata. I'm leaving one man army. See you. Bye-bye. Chillax.